Ola a todos, que tal estades a levar? Espero que estar na fase 2 e ter un pouquiño máis de liberdade nos este axudando a levarte desto moito mellor. Este vídeo xo estamos a gravar dende de Academia porque temos as nosas portas abertas, xa temos todas as medidas de seguridade implementadas e protocolos de Xelen para que poder dar as clases aquí físicamente sexe seguro para todos e así xa non ter problemas de conexión a internet e que todo sexe moito máis fluido ademais das ventaxes de relación personal e poder estar aí en físico. E hoxe veño a falar vos eu para poder treervos ideas que poder implementar este verán e así aproveitar que xogando podemos eh, repasar conceptos que demos, sobre sobretudo pensado para a primaria, pero podemos complicar isto todo o que queiramos ata os cursos de bacharelato, se si queremos, e vamos a empregar algo tan sinxelo como é un un depresor, vale, o o paiño que usan os palillos que usan os médicos para poder mirarnos a gorxe, pois pues para repasar conceptos todo o que se nos ocorre. Por exemplo, este está feito para para primaria, non? Entonces, polo que podedes ver, temos deste lado un número e aquí un concepto. Entonces, nós teríamos a unidade e o rapaz estilo dominó teria que unilo con o número 1, vale? Por exemplo, O dobre de seis, entón teríamos que buscar o 12 non? Entón estaría así, doce E o siguiente xogador pasaría a ter que buscar a unidade ¿no? Así ata que se coloque a peza que pon fin Nos temos varios para matemáticos, non? Aquí temos un máis complexo donde temos xa que sumas Ou temos, por exemplo, os números pensados para centenas, decenas e unidades non Para que os construan E houve que teñemos pausa e que os podemos eh, aproveitar Por exemplo, neste lado teño matemáticas Pero se le dou a volta, temos aquí para practicar eh, inglés no? Então teño pink Teño que buscar pink E na outra, na outra parte teño que buscar o nome en galego no? Por exemplo, aquí teño neno e teño que buscar kit no? Por exemplo, aquí temos outro que temos con sinónimos vale Temos que buscar sinónimos ata o que dixamos antes, atopar topar a, o pauciño que marca o fin do xogo, entón, é algo que poden facer eles mesmos, que o feito de poder facer eles os seus propios xogos sempre lle dá un valor a querer xogar con eles, e que podemos facer de todas as asignaturas para, para repasar, eh, que sei, para repasar... Sinónimos, antónimos, operacións de matemáticas, vocabulario de inglés, vocabulario de galego-castelán O que se nos ocorra Podemos leválo á materia que se nos ocorra ¿vale? Podemos facer eh, pues, eh, con un rei algo que fixere ese rei O que se nos ocorra E podémoslo facer tan complicado como que irá decidir Eu aquí teño sumas, pero podemos facer ecuacións, que se teñen que resolver a ecuación nun papel e uníla ca a súa resposta correspondente. Entón, é algo moi sinxelo, que nos pode dar moito xogo, e que é unha actividade lúdica que nos sirve para repasar, pero sen ter que estar diante dun libro e unha libreta. E creo que é unha forma moi entretida para que este verán podamos repasar eses conceptos ou... Esas leccións que quedaron un pouco máis no aire, porque ao final este curso foi moi raro e tamén vai a ter que o millor mmm, machacar x cousas este verán E nada máis, despídeme hasta o próximo vídeo e que a desescalada vos vai a ben. Chao, chao.